Apua, juoksiko tuolla hirvi? Tuli ihan puskista. Kyllä mä näin sen hirvivaaran merkin. En vaan ajatellut, että niitä oikeasti on täällä. Nyt on hämärää ja hirvet liikkuvat tähän aikaan. Mä tiedän, mitä mun pitää tehdä. Hidastaa ja olla tarkkana. Skannata tienlaitoja. Niin mä teen. Mä otan hirveni mieluummin lautasella kuin Luo uusi rutiini. Skarppaa ja hidasta hirvivaara-alueella. Liikenneturva.